مش هتنسيني رانا هنساك كمل معاك ننسى اللي فات بعد ما خنتين ده كان تفكيرك ولكن تعبيرك قال كله ما اللي فات بعد ما خنتين ده كان ولكن كل حاجه عادي ونمشي من سكات وانا برضو كنت بس كنت عامل ان الشخص ده اكون معاك خساره الايام اللي قضيتها معاك يا عبا مع ماركشات كنت قلت مش هحب تاني وجاب اعمله الان وانا مبسوط عشان غيابك بقى بالنسبه لي شيء معتاد بسهوله انسى بسهوله انسى إيه انا مش فاهم ايه خلانا نعمل كده إيه ولا فاهم قال لي قلب ازاي تعملي كده بحاول افهم مستفد وصلنا العلاقه وبالنسبة لك كده وكده انا مش فاهم خلانا نعمل كده ولا فاهم جالي كلب ازاي تعملي كده بحاول افهم استفدنا ايه من كده وصلنا العلاقه وبالنسبة لك كده وكده كل اللي جاي فيها ماضي كلهم قالوا معاك الاخر وأنا على نياتي ببنيها تاني ولا كله كان عالفاضي كنت ابني نفسي ومش لاقي غير بوادي دلوقتي فاخد بنفسي عشان بعد في البواكي بدل ما كنت بعمل عشان أكون معاكي بقيت بعمل تاني بس عشان أنساكي مش هتنزين لا أنا هنساك كمل معاك وننسى اللي فات بعد ما خنتين لا كانت أفكار ممكن تعبير قال كله ماشي مش نسيم لا انا هانساك كمل معاك مننسى اللى فات بعد ما خنتين ده كانت تفكير